Η κυβέρνηση προχωράει σήμερα σε μια νέα γενναία μόνιμη μείωση του ένφια κατά 13%. Υπερκαλύπτει έτσι τη δέσμευσή τη για συνολική ελάφρυνση κατά 30% τη φορολόγηση τη ακίνητη περιουσία. Μια απόφαση δίκαιη για την κοινωνία και επωφελή για την οικονομία. Που σημαίνει ότι οι Έλληνε θα κληθούν να πληρώνουν πλέον κάθε χρόνο 860 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα σε σχέση με το 2018. Και 350 εκατομμύρια λιγότερα μόνο μέσα στο 2022. Νιώθω την πολιορκία που δέχεται το μέσο εισόδημα από τη διεθνή ενεργειακή κρίση και τι ανατιμήσει που προκαλεί όπως όπω παντού στην Ευρώπη. Γι' αυτό και η πολιτεία συνεχίζει να καλύπτει μέρο των αυξήσεων στου λογαριασμού του ρεύματο. Επιμένει όμω και στη σταθερή αποκλιμάκωση των φόρων και των εισφορών για να τονώσει το διαθέσιμο εισόδημα όλων των οικογενειών. Και την 1η Μαου. Θέτει σε εφαρμογή και δεύτερη σημαντική αύξηση του κατώτου του μισθού. Με το νέο πλαίσιο, 8 στους 10 συμπολίτε μας θα πληρώνουν ακόμα μικρότερο ένφια. Αρκετοί θα καταβάλουν το ίδιο ποσό, ενώ μια μικρή μειοψηφία, περίπου 6%, θα δει μια λελογισμένη επιβάρυνση. Είναι μια στοιχειώδης ανταπόδοση προς όλη την κοινωνία, καθώς η πραγματική αξία τη περιουσίας σε ορισμένες περιοχές έχει διπλασιαστεί ή και τριπλασιαστεί. Το πλήρες σχέδιό μας για την ακίνητη περιουσία θα παρουσιάσει σε λίγο ο Υπουργός Οικονομικών. Πυρήνα του πάντως είναι η αισθητή υποχώρηση του βασικού φόρου σε κτίσματα, ενώ στα οικόπεδα η μείωση φτάνει το 50%. Έτσι, το μεγαλύτερο όφελος προκύπτει για ιδιοκτησίες σε ζώνες μέσης και χαμηλότερης αξία. Πρόκειται δηλαδή για μια σαφή επιλογή υπέρ της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων. Είναι χαρακτηριστικό... Ότι η ελάφρυνση 30% θα έχουν στο εξή τα ακίνητα αξία μέχρι 100.000 ευρώ αντί των 60.000 ευρώ που ίσχυει ω τώρα. Η κλιμάκωση του φόρου γίνεται δικαιότερη και σε αυτόν έχει ενσωματωθεί και ο συμπληρωματικό ένφυα που πάβει να υφίσταται. Ενώ, όπω είπα, η συνολική μείωση των επιβαρύνσεων για του πολίτε ανέρχεται στα 350 εκατομμύρια ετησίω αντί των 70 εκατομμυρίων που προέβλεπε ο προπολογισμό. Η νέα πρωτοβουλία εδράζεται στη συνεπή οικονομική πολιτική που ακολουθούμε και επιτρέπει ανάλογα πρόσθετα μέτρα ανακούφιση. Επιδράσει συνδυαστικά με άλλε μόνιμε ρυθμίσει όπω οι μικρότεροι φορολογικοί στελεστέ, η αναστολή τη εισφορά αλληλεγγύη στο ιδιωτικό τομέα και ο μηδενισμό του φόρου στι γονικέ παροχέ, αλλά και αθρηστικά με έκτακτε παρεμβάσει όπω το διπλό εγγυημένο εισόδημα του Δεκεμβρίου και τα αυξημένα επιδόματα στου χαμηλό συνταξιούχου. Είναι ωστόσο μια κίνηση ρεαλιστική που δεν υπερβαίνει τα δημοσιομικά όρια. Γιατί κάθε βήμα προ τα εμπρό πρέπει να γίνεται με τρόπο που δεν θα οδηγεί σε δύο βήματα προ τα πίσω. Έτσι η πατρίδα μα έμεινε όρθια και αναπτύχθηκε μέσα στη διετή κρίση. Έτσι θα αντιμετωπίσει τώρα και τι πρόσκαιρε παγκόσμιε αναταράξει. Όρθια η χώρα, αλλά και ορθοί πολίτε, με τη δική μα στήριξη και τι δικέ του δυνάμει.